Der er jo noget man siger at alle enten har det eller kender nogen der har det, så det er jo virkelig et bredt problem, kunne være med til at prøve at løse det. Rart at se, at man kan lave noget som, som har en positiv indflydelse på folks liv. Det er vigtigt, at man kigger på mindre brugte ressourcer, som tang er. Det er en unudtaget ressource, der kan føde millioner af mennesker.